آپ کی درخواست ملنے کے بعد ہم درخواست کی وصولی کی تصدیقی خط کے ہمراہ درخواست کے اگلے مراحل کے بارے میں تفصیلات بھی بھیجیں گے ہم ابتدائی فیصلہ کرنے والے محکمے کے علاوہ اگر کوئی دوسرا فریق نظر کا حصہ ہے تو اسے بھی نظر کی درخواست کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں ابتدائی فیصلہ کرنے والا محکمہ فیصلے اور فیصلے سے متعلقہ تمام دوسرے کاغذات کی نقول اے اے ٹی کو بھیجنے کا پابند ہے اس کے علاوہ وہ محکمہ آپ کو اور اگر کوئی دوسرا فریق ہے تو اسے بھی نقول بھیجے گا لیکن بیشتر مائیگریشن اور ریفیوجی کیسز میں ایسا نہیں ہوتا ان کیسوں میں کاغذات کی نقل حاصل کرنے کے لیے آپ یا آپ کا نمائندہ ہمیں درخواست دے سکتے ہیں براہ مہربانی کاغذات کے حصول کے لیے جس قدر جلد ممکن ہو ہم سے رابطہ کیجیے آپ کی نظر ثانی کی درخواست پر اگلے مراحل میں ہونے والی کاروائی کا انحصار آپ کے کیس کی نوعیت پر ہوتا ہے ہم خط لکھ کر آپ کو ان مراحل کے بارے میں بتائیں گے اگر ضرورت ہوئی تو ہم مزید معلومات کے لیے آپ کو خط لکھیں گے بعض اوقات کیس کے بارے میں مزید بات چیت کے لیے ہم آپ اور دیگر فریقین کے ساتھ کانفرنس یا ڈیریکشن ہیئرنگ کا انتظام کرتے ہیں یا کچھ صورتوں میں ہم براہ راست کیس کی سماعت کی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں آپ کانفرنس اور ہیئرنگ کے بارے میں ہماری ویڈیوز دیکھ کر ان کی نوعیت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں فیصلے پہ نظر کے عرصے کے دوران میں بھی آپ ہمیں نئی معلومات دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی نئی معلومات ہو جو آپ قور کے لیے ہمیں دینا چاہتے ہوں تو جلد از جلد یہ معلومات ہمیں بھیج دیں ہم بذری خط آپ کو ایک مقررہ تاریخ تک اپنی درخواست سے متعلق معلومات جمع کرانے کی دعوت یا پھر ہدایت دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی معلومات کے حوالے سے آپ کا نقطۂ نظر بھی طلب کر سکتے ہیں یہ اہم ہے کہ آپ مقررہ تاریخ تک ایسا کر لیں متعلقہ نئی معلومات کے کاغذات آپ ہمارے آن لائن لوچمنٹ سسٹم کے ذریعے جمع کرا سکتے ہیں اگر آپ آن لائن کاغذات جمع نہ کروا سکتے ہوں تو ہماری ترجیح ہے کہ آپ انہیں ای میل پر بھیجیں اس کے علاوہ ہم فیکس یا ڈاک سے بھیجے گئے یا ذاتی طور پر ہمارے دفتر میں دیے گئے کاغذات بھی قبول کرتے ہیں برائے مہربانی اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نظر ثانی کے دوران ہمیں جو معلومات دیتے ہیں وہ بالعموم اس محکمے کے ساتھ جس نے فیصلہ کیا تھا اور اگر کوئی دوسرا فرق ہو تو اسے بھی دی جاتی ہیں کچھ کیسوں میں ہم آپ سے اے اے ٹی ممبر کے زیر انتظام ہونے والی ڈریکشنس ہیئرنگ میں شریک ہونے کو کہتے ہیں ہم آپ کو خط بھیج کر ڈریکشنس ہیئرنگ کی تاریخ وقت اور مقام سے آگاہ کریں گے فریکشنس ہیئرنگ کا انتظام یا تو اے اے ٹی کے دفاتر میں شخصی حاضری کے ذریعے کیا جاتا ہے یا ہیئرنگ بذریعہ فون یا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوتی ہے اے اے ٹی ممبر بالعموم آپ سے اور اگر دوسرا فریق ہو تو اس کے ساتھ ان معاملات پر بات کرتا ہے جن پر آپ کی درخواست پر پیشرف کے لیے اے اے ٹی کو مزید وضاحت کی ضرورت ہو اور یہ کہ آپ اور وہ دوسرا فریق کب تک ہمیں متعلقہ معلومات فراہم کر سکتا ہے نیز کے اگلے مراحل کیا ہوں گے اگر کسی وجہ سے آپ ڈریکشنس ہیئرنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تو ہمیں اس کی فوری اطلاع دینا آپ کے لیے لازمی ہے آپ کو ہمیں تحریری وضاحت دینی ہوگی کہ آپ اس روز کیوں نہیں آ سکتے اور ساتھ ہی دستاویزی ثبوت مثلا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی دینا ہوگا ڈریکشنس ہیئرنگ کی تاریخ میں تبدیلی صرف اس صورت میں کی جائے گی جب ہم مطمئن ہوں گے کہ آپ کے پاس غیر حاضری کی ایک مناسب وجہ ہے آپ ثانی کی کاروائی کے عرصے میں کسی بھی وقت اپنی درخواست واپس لے سکتے ہیں درخواست واپس لینے کے لیے بال عموم آپ کو ہمیں تحریری اطلاع دینی ہوتی ہے ثانی کے عرصے میں آپ بذریعہ ای میل فون یا پھر ہمارے دفتر آ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نرض ثانی کے عرصے کے دوران اگر آپ کے پتے یا رابطے سے متعلق کوئی تفصیل تبدیل ہوتی ہے تو ہمیں لازماً فوری طور پر آگاہ کریں تاکہ ہم آپ سے رابطے میں رہ سکیں